A min me de Monteagudo e teño 87 anos. Cada día boa erva, sacho, ersilo ou arranxo todo o que se me poña por diante. Xa me gustaría a min ver o que serás capaz de facer ti nos meus anos. Clicker. Sabemos que sempre o levarás dentro.